الان وحصينا يستطيع الهدف على يمينك وساسه وشف ضل النجاة يمنظر بالقع ولا نسم كان ما في الروح وخاء وكواسع العدو ما يفراش دار القرن والله يغنعك اي من عصر سل العنى ادي وقد حتال مشوق قضيت هالقصيده عليا شمرت كمي صبا يهدي هاجسا الشاحنه اللي بهدي داود حدا كل ما ساقد لا والله إن كنت شو ذا هاي لما ضاع ولا أستعدش بالفيه اجتدا عشان بس حارة وبلاء اشواري في <تصفيق> شوره قداء مالي عيون المراجل وكاح المقاحة والقرون اخواننا ومهدبت العداء عزوة تضرب على الكايدة وتفوقها ولالي يتحدى واتحدى كل ما ساق <تصفيق> الجلد والله ابكت سوقها اذا سرق <تصفيق> اهوال السهد الشبل فيه ابتدا مالي مال عيون المراجل وكحل مقعاه والقرون اغواننا ومحببت العدا عزوت تضرب على الكايده وتفوقها اشتركوا